السلام عليكم الاخوان فيديو جديد نتمنى من الله تكونوا كاملين بخير هاد فيديو هذا ماجيناش باش نهضرو على الافتتاح ديال كاس العالم للانديه اللي دار المغرب او لا وبل سوف نتكلم على واحد السيد ذبابه من الدبابات الالكترونيه اللي كاينين في عند الجيران الفيديو ديال الافتتاح اللي في مدينه طنجه ملعب بنو بطوطه كيما شفنا كاملين كمغاربه الحمد لله تشرفنا وشي داز مزيان الناس فرحانه المصريين الحباب ديالنا فرحانين الاوروبيين فرحانين قديد. هز واحد المقاطع من فيديو ديال افتتاح كاس العالم للانديه ودخل بدا كيعلق عليه كلشي غادي مزيان عنده الحق يعلق عنده الحق يقول لي بغا عنده الحق يقول مع جوج نورمال واحد جزائري ما غاديش يعجبو الافتتاح المهم هذا لا فيديو هذا ما, ما غاديش نهضروا على الاحتفال لان داكشي الصراحه صراحة لا ما نهضروا عليه المغاربه كاملين العالم كامل شاف كيفاش داز داكشي الحمد لله خفيف وضريف ولكن توب ديال توب ديال المهم غاديش نقطع الفيديو كامل كامل غادي لا لا لا لا لا لا لا لا لا خصيصا باش لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو أن منين لا لا لا شوية لا لا لا الناس لا لا لا لا لا لا لا لا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شوفوا مراركه ما مول هذا الفيديو حقيقه واش درك انتوما درتو الافتتاح افتتاح بشويه طروادي شويه ديسك شوكي ما كاين والو بيناتنا فروشه درك ان نفرشك صح ماشي مشكل تصبر معايا زعما الاخير تقدر تصبر معايا اش قال لكم ماشي بروبليم خاوتي الجزائريين نحتاجكم في حاجه حطوا لي كامل لايك وخلوني نفرش <تصفيق> الموندياليتو، افتتاح مونديالي كأس العالم للأندية، راه كأس العالم للأندية، ناس دول كبيرة تتنافس باش تنظم هذه البطولة باش تشرف بلادها، أوكي، ماشي تدير غنية وحدة هالا هالا هالة تاع قطر تعاود فيها هذه، أوكي في على قطر والله العظيم يا جدع الجدع ده بيسمع حاجات غريبة قطر <تصفيق> هلا هلا الاغنيه ديال هلا هلا تقطر أسبوع ورجاله يا قطر ماشي ديال المغاربه ديال القطر احنا شفاره ما واو وشها يا يا يا كمل كمل كمل والثانية الفرقات الفولكلوريه اللي جبتوا يعني الفرقات نتاعكم اللي في بلادك كل واحدة تمثل جهة راح نكشف لكم الرقص نتاعهم بالوحدة وراح نجيب لكم الحفلة آه الافتتاح تاع الشان للمحليين أول حاجة الحبيب كاس كتقارنا في الشان مع كأس العالم للأندية يعني حتى المقارنة ديال هذا الهبيل هذا ماشي تالتمايا بارينو في الشان مع كأس له <تصفيق> يعني ما كاس يعني ماهيش حاجة كبيرة بصح الجزائر كلباتو حاجة كبيرة صبروا معايا مروكي صبروا معايا شوفوا الجزائر هنايا خوتي في اللقطه هذه دوك تشوفوها معايا راه عندها عندها حقوق طبع ونشر باش نوقفوا خوتي برك. هنايا زعما جاو يمثلوا المصريين، شوف شنو لابسين شوف هذه اللبسه تمثل المصريين ما تمثلهاش، هيا شوف معايا مروح يمثل... والله العظيم يا قازع القازع دا بيسمع حاجات غريبه وعمال <تصفيق> دخل عليكم بالله على الاخوه، دابا واش هاللبسه هذه دي ديال المصري؟ دابا هادي ديال المصريين داير زعما فيها ان راه تيعرف اللبسه ديال المصريين بحكم انهم كيقولوا ان الاهرامات اللي كاينين في مصر صنع جزائري داروه الجزائري فهمتي دابا لو دماغ كيفاش دا جاي هنا يبين الاخوان الجزائريين انهم راهم تيعرفوا حتى اللباس التقليدي دي ديال مصر كيفاش دا الخطا الاول لو فار هذا زي لباس ديال جبالة، الزي الجبلي. شو القصة ديال زي الزي الجبلي؟ هاد الزي جمع المهاجرين اللي هاجرو من الأوطان ديالهم اللي كانوا أندلسيين مسلمين ومشاو من الأندلس للشمال المغرب اللي هو طنجة شفشاون القصر وبزاف ديال الحوايج وهذاك الزي الجبلي اللي كتشوف اليوم ما وحنا مازالين في 2023 ومازال محافظين على ذاك اللباس كيفما حافظين على التقاليد <تصفيق> ماشي اللباس ديال المصريين الهبي. ها وراه زعما يمثلوا الفراعنه، ترمز للفراعنه بشيء، هذه واحده، زيد شوف معايا اللقطه الثانيه. والله العظيم يا قاعد قاعد بيسمع حاجات غريبه وعمره. ايوا <تصفيق> زركه هنايا تمثلوا هذه شنوا هذا شنوا؟ لا شنوا ولا هذا السروال تاع الشندريشة هذه؟ هذه بنت بانتلو هي شنوي الجاح، باينه فيه ضرب شي صاروخ. امم امم طائر امم امم امم امم امم تاع امم امم امم راك يمثلوا شنو لشنا ماهو ماهو معلش عجبتني انا تاع المريكان. انت كده قطعت في البسين. الايه؟ الايه؟ السكت في الكمين؟ السكت باليقين يا بني ادم. هي المريكان راهي دير في الصوره نتاعها، يعني الصوره نتاعها كم تشوفوا فيها في اليسار، يعني بيناتنا هذا تمثال الحريه تاع الأمريكان. <تصفيق> حريه، حريه راي والتعبير، حريه كل شيء ماشي عبوديه بينات بصح في هذا الفيديو راح نكشف لك زوج غلطات، اول حاجه جبتوا للشعب نتاعكم انه كاينه حريه ما كانش عبوديه في المملكه اللي هي هايليكتي. السيدة <تصفيق> عندما تشتح درس غيرها طربوز تمثل تمثال الحرية حسناً لم تكن درسها الفرنسية <تصفيق> <تصفيق> طيب هذا قليله باش نكشفك من النفاق تاعك، شوف باين لكم مثلا التراث تاع مروك، انا قلت مروك راهي معمره مثلا تراث بلاكم تزوقوا علينا مملكه 14 قرن 13 قرن 12 قرن قلت والله انتم كديروا حاجه كيما حنايا. اللي قاتلهم هذا 14 القرن، المغرب عنده 14 القرن وحاكم كانوا حاكمين السلاطين والملوك وعنده تاريخ هذه هي اللي قاتلهم، ان الى قرنا 14 القرن مع 1963 ولا 62 النهار اللي جددوا الاستقلال ديالهم طبعا الغالب الله اشابو الشاويه القبائليه التركيه الدنيا كاع جبناها كفاكم فكره شان الجزائر مجابوش كامل الاطياف الجزائريه جابوا غير حاجه قليله كون نجي شغل داخلين مجموعه استقاه تاع واحد المحفله تاع واحد عرس شوف خلينا جايبين ميش تحب يديهم علينا ينظر على عيسى عيسى هو وما أدركها ما عيسى ووهو <تصفيق> هذه نفس تراكا الله اعلم تراكا <تصفيق> قال لك توارك لباس ديال التوار قبل ما نعرفك على لباس ديال عيساو اول حاجه المغرب ما عندوش تاريخ مع العثمانيين اللي هما تواركا اليوم اللي عنده تاريخ مع العثمانيين هو نتايا ان العثمانيين جانو الأسبان داخل الجزائر مشات لعند العثمانيين قالت لهم الله يرحم لكم الوالدين محميونا دخلوا عندكم العثمانيين في 1516 قدروا انهم يخرجوا لكم الاسبان من البلاد ولكن الباس ديال 1500 إلا قلبنا غادي لقاوه بحال والو في الجزائر 1516 من بعد ما خرجوا الاسبان بقاو جالسين في الجزائر حتى 1830 ثلاثة ديال القرون يعني في الثلاثة ديال القرون إلا قلبنا غادي لقاو اللباس التركي في الجزائر ماشي في المغرب هذاك اللباس العيسى بان العهد الحديث وفي القرن 16 عيسى وسط لودماغ لودماغ داك اللباس كتلقاه غير في مكناس 2023 يعني مازال كنمشيو المكناس كنلقاو عناسات فيهو بعيساء وبداك اللباس نلقاوا 16 شباب المختصر خاوتي باش ما ها نطولش عليكم نروحو نشوفو الفضيحه الاخرى تبع معايا هذه هنايا التقليد تاع قطر كاس العالم قطر اه اه كتب الصورة. ثم اللي حطيته البارح في الافتتاح. سأنا نعودك بلا صبر بشتبيان لك خير. هكذا. هذه الصورة انت عائباً بطوطة ثم اللي حطيته البارح في هذه. ال... آه أي صح؟ هذه الفلاصة في المروك. يا. هذه في المغرب خاصتي. يعني حضارة من بكري المغرب. هاي صح اشوف معي اي شو هاي ديك الصورة يعني بعد البحث عليها لقيناها في مدرسة شرادار هذه مدرسة شيرادار خوتي جاية في اوز باكستان اوز باكستان وما هيش في المغرب كما خرط علينا الافتتاح يعني اكبر خرطة في الافتتاح هذه هي اذا مرطي انت راك تخرط سلام اول حاجه التصويره اللي كتشوف دابا قدامك الامي ماخرطوش المروكي يقول لك هذه راه في المغرب ثاني حاجه ابن بطوطه اذا ما كتعرفوه هو رحال دوز من حياته 28 عام وهو كيصاف اول رحله غادي يديرها هي باش يمشي حج فاز على شمال افريقيا والشرق الاوسط زار الشام الى فارس وبلاد العرب الافغانيست باكستان ولا حياته دازت كلها سفر يعني الا شفتي شي تصويره ولا شي رسمه ديالو شباب ماشي مغربيه نورمال هو اصلا رح ابن بطوطه المغربي اللي تزاد في مدينه طنجه بوحدو تاريخ اتقن اللغة العربية فارسي وتركاتي وفقيه اسلامي كان رسام ديال الخرائط والجغرافية هذا غير ابن بطوطة المغربي اللي تزاد في مدينة طنجة قبل متهضر على شي حاجة ولا تمشي تبحث باش تلقى بأن التصويرة اللي حطينا ديال ابن بطوطة في الافتتاح جاية من تيزي وزاخيستان ضيعتي 4 سوايع باش الانجاز اشيل عند أي مغربي غادي هو ابن بن بطوطه عريين وانا عارف ان في الجزائر الله يسمح لنا من جيراننا انهم دخلتولهم لهم الراس ان ابن بطوطه جزائري وليس بمغربي بالوثائق دكش الشيء سوريا تونس المغرب الجزائر ليبيا وحتى مصر. ابن بطوطه بنظره حديثه يعني. بنظره حديثه ابن بطوطه الرحاله الجزائري. ابن بطوطه ولد في مدينه طنجه. شهر. اسمه الكامل هو أبو عرب. <تصفيق> <تكلم> <تكلم> <تكلم> إخوان الفيديو غادي يسلي هنا يا والله يا لد ما غيحبس مال الإخوان المهم بلاش بكم الفيديو لايك، <تكلم> <لعش> <تكلم> سبسكرايب، بب <بارتج> partager هو. خوسي بشتوصل <رح لي مليك> <صار في> المعلومة كل <كان> معاكم أيوم. السلام عليكم. ابن بطة وطاجز. <جزان>